Ірина Журавльова – учителька історії Чкалівського навчально-виховного комплексу Олександрівської громади, що у Мелітопольському районі. Розповідає, з окупованого села до Запоріжжя виїхала з двома дітьми торік у серпні. Тут продовжила викладати онлайн. Втім, каже жінка, зарплату не отримує 8 місяців. Зараз я проживаю в гуртожитку, так, мені його надали безкоштовно, але а, ті фінанси, які виплачуються, допомога по ВПО, ну, це мало на те, щоб отримувати так, двох дітей і дбати про їхній розвиток. До Запоріжжя з окупації виїхала і вчителька біології та географії Чкалівського НВК Лариса Мамонова. Каже, тут оселились у родичів. Також продовжує викладати дистанційно, але зарплатню не отримує. «Труд мій не оплачується. Я маю проблеми з фінансами. Хотілося б, щоб влада нарешті звернула на нас увагу і хоча б виплачувала нам зарплату. На що ми виживаємо? ВПО отримуємо. отримуємо. Отримала я, особисто я, почала отримувати допомогу від ООН. Отримуємо гуманітарну допомогу, але цього не вистачає. От, сталося так, що потрібно було лікуватися. Ну, ви розумієте, що на дві тисячі в місті неможливо лікуватися. Особисто я зверталася в Офіс президента. Писала саме по цій проблемі. Це було ще ну, в кінці минулого року. Ну, лист вони спустили, як завжди, на обласний департамент освіти. Мені написали з обласного департамента, що наразі триває робота і як ви, формування військової адміністрації на цьому все. Директор Качкалівського навчально-виховного комплексу Ірина Кузьмінська говорить, що їхній заклад єдиний у громаді, який запустив свою роботу онлайн і нині працює. У серпні місяця наші педагоги не отримують заробітну плату і прості, якщо мова йдеться в нас НВК і дитячий садочок, там вихователі і технічний персонал, близько 20 Виїхали, але в нас працюють вчителі з інших шкіл нашої ж громади, і діти підключилися з інших шкіл, і вчителів ми прийняли з інших шкіл. Ми зверталися письмово до Офісу президента, до облради, Міністерства освіти, відповідь нам нашим педагогам приходила, що не створена військова адміністрація, ну і чекаємо» поки буде нас призначення і потім будуть всі виплати. Не утворена поки військова адміністрація і не призначений керівник. Після утворення таких адміністрацій у нас вони реєструються на нашій території. Після того вони створюють тимчасові бюджети і затверджують їх. І після того ж будуть і виплати як і вчителям, і працівникам медицини. Але хочу запевнити, що гроші є на ці всі виплати, тому чекаємо на призначення голів військових адміністрацій і потім будуть і відповідні ці виплати. За словами Юрія Малашка, нині в області вже створено 12 військових адміністрацій. Олена Пода, Максим Савчук, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя.